Так, дрон піднімається на 106 метрів. Директор підприємства «Муніципальна дружина» Роман Цимбалюк пояснює, з цієї висоти апарат відслідковує, де спалюють суху городину та листя. Сьогодні інспектори патрулюють мікрорайон Лезневе. Режим розширення відео, тобто його, що Дає можливість, чітко видно, як саме правопорушення, так і встановити особу, тобто лице правопорушника. Так, воно долучається, але не до суду, а до адміністративної комісії, так як підвідуємо чість справ згідно з 152 статті правил благоустрою території міста. Роман Цимбалюк пояснює, дрон купили за гроші з міського бюджету у червні. Витратили на це 48 тисяч гривень. Підприємство першим в Україні придбало саме цю модель. Керую нею інспектор Микола Ткачук. От є чотири пропеллери, камера. Яка знімає. ну, Батарея ото. По периметру в нього теж камера стоять, такі, щоб він бачив, куди він летить. Взагалі там провода, якісь будівлі, щоб він їх змогою міг облетіти. Як зазначив Роман Цимбалюк, дрон має шість сенсорів, оминає перепони. Він має шість датчиків, так, і він оминає всі ці перепони. Він електропередач, будівлі, тобто птахи, навіть гілля на деревах. Лист я нема, па, у мене є бур'яни. У мене є як воно, яма компостна, я туди все скидаю і там так воно перегниває і на тому все. Я подобається, як Міндобриву використовую, ну от і все. А листок такого, там є під деревами, я не знаю. Не ми, я не бачу, що палили на вулиці. Всього дрон має шість камер, Микола Ткачук розповідає. Апарат патрулює територію радіусом 4 кілометри, батареї вистачає на 30 хвилин. Запускають дрон з рівної поверхні за допомогою пульта керування. Тут є два важелі, сюди – під'єднаний телефон. Територію, над якою літає апарат, на екрані бачить інспектор. Втечати, втечати. робити скрин, на відео. <звиження> камери, З першої спроби дрон фіксує, де палять багаття. Працівники муніципальної дружини їдуть на це місце. Побачили дим, зайшли до господарів, склали адмінпротокол і пояснили, що треба робити з такими відходами. Галина Коркішко проживає в мікрорайоні Лезневе. Каже, суху городину та листя не спалює, а компостує. Робить це протягом трьох років. Перегній використовує як добриво для городу. Показує бочки з компостом. Раз, два, три, там ціла ванна. Ось, показати вам можу. це я беру звідси, дивіться, це беру під грядки, от бачите. Загляньте туди, що в мене там бачите. Ось воно це все перегнивше, перепрівше, оце там повна бочка, то вже звільнилося. За словами Романа Цимбалюка, дрон у них на підприємстві один. Патрулюють з його допомогою Хмельницький. Якщо буде завдання, каже Роман Цимбалюк, відстежуватимуть паліїв сухої городини й у громаді. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.